женщина, раньше. Да, да. Обычайный двір. дверь, сільський двір. Сім'я. Я в сім сім'ї я шосте покоління. Діти мої дві дочки і син Сьома і внуки вісім. хотелось жити, хотелось все старатися. Та Я, обычно... я куштові людей, я хотів, я, кушал. я, кушал. я кушал. Думаю ось, Казалось би село. Як ті фашисти, вони не знають, що може бути обикновенна ванна в селі. Понимає? Всі удобства. Тут ось ну, так тонно, світла ж не є. Не є ж ни світла, ні гаруша. Ну, просто ванна А це, що я вже прогривав 3.0, сусідів прилетіло. А це навсість, це ж вже все. Ти оце це за голову хвататься. І все. Бабушка почала здавати, супруга моя Галина Михайловна зараз виїхала. А я мушу бути тут. Тут наша земля, тут мій город, тут мій пес. Мене вже не переділиєш. Тут был зал, тут было, ну, как ну, бы все. Это уже так. воно как бы бахнуло, багнуло, это все внучкинский стол остался, внуковый стіл тут стоял. Шкаф это же часть, это, ну, травма, это называлась эта стенка. Мы дбали, дбали, женщина, чтобы эту стенку поставити, мы там передали. Ну, вот такие гардеробы. И он вылетел туда. Були, значить, пропозиції, виїжджай, бросай. А я вам кажу, в мене він в Маріуполі, він професійний вояк, сержант морської піхоти, 36-та наша бригада. І там він тепер з цими хлопцями, судьба тепер незвісника. я кажу, як я можу виїхати, бросити все, він прийде і скаже, і нема нічого. Я повинен його тут ждати, я його дождусь. Ми тут залишилися дві хати тільки на цьому Воно ну, Там сусідам прилетіло, вон, бачите, мусора куча на дорозі. Ну, цей, там нікого не було, вони виїхали. А хто? Ранений. Ну, а ми так, надіємося на Бога і на збройні сили, що нарешті вже почнуть гнати цих расистів, орків. Ви ж бачите, що вони творять? Просто, просто нищать нас. Оце перший раз ось тут прилетіло. Оце, бачите, це з двору подарків рашистських забирав. Це те, що, що з двору. Там, от, ну, там вже не видно, там на городі була яма, я її засипав, там ще до того, як картошка, картошку садили. Я не хочу, жінка не хоче і за те, що я не хочу. Вони були в місті до того, як вода пропала. А потім вода пропала, вони вже повернулися назад сюди. Ну, як, якось стараємося. Разом вона веселіше. Сам, але ж не хочу їхати за нього. Його залишати одного не хочу. А він не хоче залишати будинок, не хоче їхати. А дитина то у нас Вони не Вони мене не Як Як на напривісні. Ми маму відправили. З нами ще матір е, жива. Ну, ми її відправили, вона в Молдові зараз. Ну, скажіть, будь ласка, страшно вам чи ні? Ось страшно. Ви розумієте, особливо ночі сидиш і ну, просто, просто молишся, тому що коли чуєш, як воно свистить, а воно ж. Коли свистить, все, кажеться, от-от уже от сюди летить, розумієте? І підпрыгви все, і стелі, і, і криша, і все, все що... От бачите, така, тільки в цьому році зробили такий ремонт, утеплили хату і, і що? Коли я це сталося? Я, ну, дві години тому ось, дві години, як, як днем. От, може, зараз 13-20, може, без щось 12 оце було. Обід, обід, ось такий. Ну, ви ж бачите, бетонні осколки валяються де. Ну, я, я коли назад, він що? виїхав, Ну, вони оце як, е, ще одразу, як почало прилітати це в село, вони одразу поїхали, тому що не стали ждати оце. Не, не, не, не стали ждати, як ми.